Десятирічна Соломія Сидорчук прийшла у товариство глухих, щоб подати заявку на отримання слухового апарата. Дівчина каже, має порушення слуху з народження. Розповіла, чому хоче отримати слуховий апарат. Щоб легко послухати і попілкувати. Німецька благодійниця Дана Арнольд родом із Тернополя розповіла, таку допомогу для людей з порушеннями слуху сюди привезла вперше вартість 30 слухових апаратів понад 70 тисяч євро. В містечку Бурхаузен Фільзен є центр, де іменно слухові апарати видаються. І я так спонтанно така, яка я є. Пішла до них. Добрий день, мене звати Дана Арнольд, я голова німецько-української спілки Колос. Мені треба гуманітарна допомога слуховими апаратами, бо я познайомилася з людьми. І там з цим дуже-дуже важко, тому що ніхто не може собі там дозволити купити нормальний слуховий апарат. Вони кажуть, о, це кажуть, не так просто. От у нас є проспект якраз, подивіться, там це організація Лайнц. Вся європейська, де з усіх куточків збираються слухові апарати і потім видаються у всьому світі. Подається заявка на Європейський уніон і вони вирішують, в які, якій країні видавати такі слухові апарати. Тому що слухові апарати не дуже дорогі, тобто це вартість від 1 тисячі до 3 тисяч євро одного апарата. Голова обласної організації «Глухих» Надія Коцовська каже, в них на обліку перебувають 1152 людини з порушеннями слуху. З них 112 в черзі на отримання слухових апаратів. Жінка розповіла, слухові апарати дітям потрібно замінювати кожні три роки, а дорослим раз у п'ять років. В першу чергу це можливість людям чути, можливість комунікувати, можливість... Е Самостійно собі допомагати в будь-яких справах. Чи пішов в медичну, медичний заклад, сам собі поспілкувався, чи щоб не користуватися послугами перекладача, будемо так казати, ми би хотіли вирішити це питання за допомогою слухових апаратів, щоб людям було простіше налагодити взаємовідносини з чуючими людьми. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопіль